До війни Андрій працював підприємцем. У вільний від роботи час займався домашнім господарством, розповідає мати. Бачите, ті дерева, оту плакучу вербу, він посадив одна і друга, і тут все садочок. Ото Андрій посадив сад новий. От він дуже любить, дуже любить, дуже любить природу, дуже любить слухати. І він не висадить таку фотографію. Він на Донецьку стоїть біля, біля яблунки. Яблунка така цвіте. Бачите, ото яблуночка.